Tole je umetnina, oh, uh, uh, uh pada nema, nema. Dobrodošli v, v novi mesečni rubriki. Nova runda s, s Katko in Katjo. Katjo. Tokrat bo več ljudi v te rubriki in Katjo v bistvu še ne ve točno, kaj se bo dogajalo, tako da je prišla samo pozdrav za uvod. Adio, Aj. Evo, jaz sem ravno na poti v Lidl, kjer bom kupila zdajle njihove sladolede, par banic, par dodatkov in bom šla obiskat Katjo in pa svoje najbližje prijatelje. In jim bom dala izjiv, da v dveh minutah morajo sami sestaviti nekaj svojega, lahko sledoled, lahko sadno kupo, lahko vsega. In da vidimo, kjer mu gre boljš. Tako da, let's go. Evo, jaz sem zdaj v Lidlu in izbiram sladolede. Izbire so velike. Za Katjo, ker je ljubitelj Mosella Tegale. Kašne, kašne teles. Sandviče, v to lahko za Andrejce, za niko pa še ne vem, ne vem, kaj naj uvalim. za niko sem najdila pa ta pravga, ta pravga, v tele, kajh je uh, ful različnih, ful različnih vrst, tako da bila delala koktejl oziroma ne, če se ok spomenla, da, let's današnji epizodi Katja si v challenge ki ga bojo meni še, še dvoji za tabo in namreč, tamle na mizi te čakajo stvari, In uh, s tem sladoledom imaš točno dve minute časa, da narediš, kar lahko, se pravi, naredi najboljšo zadevo, ker s tem sladoledom lahko narediš. Ja, dneš imamo. Ja, očteva se ti že čas. Duo dough and brownie. It's very nice. V <laughs> dveh minutah <laughs> ne bom dobila. Dej, hajte. Doj, doj, doj, time, time, time, time is lucky. I'm mean, thinking you need to be working harder, smarter, and better. Oh my god. Sveš ti pocao. <laughs> Tri, dva, ena, time's up. Evo, tole je umetnina. Uh. Oh, uh. U, pa da ne, ne. <laughs> ne, da ne bo Kali kaj pa Ne, u, oh, Kali, ne, ne, ne. Torej Katina umetnija. Zdaj bom jaz to šefovsko probala. Bravo! Za mojo kus ful preveč smeta, ne? Ja, sem lepa smeta, ne bom jaz. Ali misliš, da bodo naslednji tekmovalci boljši od tebe? E, pi. Jaz sem nosičala, spol ne more biti boljši od tebe. Gremo pogledat. Živjo, Nika. Živjo. Ej, tale ti dajem. Ja. Tle imaš v bistvu ful opcije, ampak sem se odločila da zate najtežji izju. In dve minute cajta imaš, da nekaj prepraviš z eno lučko iz teh. Lahko lahko je napitek, lahko je hrana, lahko je karkoli. kol. Dve minute imaš. Vaj, pa to moram najprej razmiselti. Ne. Ne, ne... ne moraš ti zdaj kar razmišljati, drugi imajo pa ful manj cajta kot ti. A ja, sorry ti zdaj, to bo proper. Po dve se, začnete zdaj. Oh, okay. fark, okay. da sem odrezala še to. A tiš ješ delaš? Ne, nije pojma. <laughs> to sem se odgočila, da pa bom da in se doleda. Ko boš zdaj pa no dodila. Oh, oh. Mmm, mmm, mmm. jaz to ne bom imel. Oh, ok. Oh, oh, Za ta smetena dobato. Mm. Načem ben. Oh my god, sorry za bolano. To je bolano. Vedku, ker jogurtov. Okej. Če jas ne zmagam v tem izivu, sorry pa pa tudi, ne zapomni, dobro si zapomdala, ko bolano. Grem. To je to od Nike in zdaj grem naprej še na tretjega tekmovalca. Pala lepa za vašo gledanost. Nike pomahajte. Pa smo še pri tretjem tekmovalcu doma, um, Andraž, en za tebe. Zato sem izbrala te sendviče, ki jih imaš rad. In dve minute cajta imaš, da iz teh sandviče narediš ali eno jed, ali pa neko pijačo, ali pa whatever you want. Ledena kava. Uuu, uh, uh, ledena kava. Potemelo. Ja, vela, ajde, gremo. Škopaš? No, paš, aš, oh. za Čakaj, čakaj. Če Že dve minute. Ja, uspela ti je. Čak, se moram probat. Mm. Ne moram, škaj težko, ni, ne vem kako ne je tega. Je dobro, ampak praktično je pa mal menj. Draš, uspela ti je, hvala. Česu. Zdaj pa sam še čas, da se vi odločite oziroma se jaz odločem, Kdo je zmagovalec? Moji trije prijatelji so prikazali svoje recepte Lidlove. Kaj odloč se, če nem te Ne, <laughs> ne zdaj se ne moram odločiti, moram premiselti. Evo ta rubrika se tukaj končuje, bilo je zelo zabavno. Se pravi, jim smo smo Niko in mi smo Draža. Daj bote kralji, pa napište v komentar, kdo mislite, da je vam naredu najbolj izvirno oziroma najboljšo jed pijačo iz sladoledov. A, napište, če imate vikešan boljši recept. Jaz pa zdaj na tej točki misljam, da moram za inovacijo in izvedbo in okus zmagov predati Niki. Tako da Nika v komentar se jav, da ti dam nič. Hvala lepa in se gledamo v naslednji rubriki.